ما ماليش ولا اشي والله غريبه صحيت ما فيش سطف المرة سماح والجرة كفيله بتبرع بمسيرة قد نتشة نازل من الامة والمرة بس ما سمعتش ولا اشي بضل مفشة والله بعيدش. حتى الكلمة بخاف بعيدة مرتين في الفيرس بس الله وحيد صولي اكثر من سنتين هيك جاهز صحيت ما ماليش ولا اشي والله غريبه صحيت ما ماليش ولا اشي بضلنا غريبة نتهرب من, من الحيرة نمر على السيبه جرى مستحيله انا توم كروز جمد تعبك يوم الفلوس سد بتاتا الكون مزعوج مننا أه من السفر بضل اجر لو فيش موسيقى شعر من وقت ما جينا الاعتراف صعب ما حدش هيحكيها الوقت عميق وكانك رتب فريحه بغض النظر سودا ايش بشر بجد مختصر ما طفر بلون برا خط زي المد على البحر هدلك حصر وغد منتظر بنفاش يتاخر الشعب تفجر نق على المعشر مع, مع الفوضى زلاله في الشارع من كوب الشرطة بطل الشرطة وفف في, في, في صيد ولا إشي <تصفيق>